Morjes, ja kiitokset kaikille, jotka katsoivat tuon ekan viikon videon. Jonkin verran niitä katsojia oli, ja se aina lämmittää mieltä, että kiinnostusta löytyy. Ää, tällä viikolla aiheena on parisuhde, ja tämä oli ilmiselvä valinta sen takia, että tällä viikolla vietetään puolison kanssa ää, Avopuolison kanssa ensimmäistä vuosipäivää, eli vuosi on nyt oltu yhdessä ja ää, melkeinpä vuoden ajan ollaan myöskin asuttu yhdessä, mikä on jännä tarina sekin, että muutettiin yhteen eri syistä johtuen aika, aika lailla heti, kun oltiin tavattu ja onhan tämä melkoinen matka ollut ja tuota, nyt sitten on tässä vähän mietiskellyt taaksepäin, että mitkä on sellaisia asioita, jotka ylipäätään parisuhteessa on äh, tärkeitä ja äh, sellaisia, joita ilman se homma ei vaan tuu sitten toimimaan. Niin, äh, totta kai siis ensimmäinen asia on se, toisesta välittäminen, se nyt on aivan sanomattakin selvää. Itse en ehkä ole usko sellaiseen Hollywood-rakkauteen ensisilmäyksellä, on ehkä vähän enemmän pragmaattinen ihminen. Mutta se, että jos ei toisesta välitä, niin onhan se selvää, että silloin ei voi parisuhdettakaan olla olemassa, että silloin ollaan kavereita tai jotain muuta. Tuota, sitten niin kuin kaikki tiedetään, niin arki osaa olla armotonta, että se alkuihastuksen huuma haihtuu aika nopeasti sitten, kun tuota, laitetaan kampsut yhteen ja alkaa tulla postilaatikosta laskuja ja kaikkea ongelmaa, niin ä, tällaisessa tilanteessa tietysti ei niin kuin, kannata jäädä hautomaan näitä ongelmia ä, sisälleen. Ä, tässä on ehkä itsellä ollut kehittämisen paikkaa siinä mielessä, kun en, itse en sellaista konfliktia oikein rakasta ja koitan ää, välttää sellaisia tilanteita ennemmin kuin, että menee sitä konfliktia päin. Mutta sitten on huomannut, että tällainen toiminta niin se ei, ei sitten oikeastaan pitemmän päälle tuota hedelmää parisuhteessa, koska sitten se, ää, ne ikävät fiilikset vaan jää hautumaan tuonne jonnekin ja sitten on ihan kurjaolo koko ajan, niin se vaan pitää saada jotenkin ulos se asia ja puida se rauhassa läpi. No se on yksi juttu. Sitten toinen juttu, mikä, mitä pidän tosi tärkeänä on se, että jätetään tilaa myöskin toisen omille hupsutuksille. Eli tällaisia esimerkiksi minulla on uh, urheiluseuraaminen ja soupainen katsominen ja tällaiset hupsut jutut, jotka on kulkenut uh, käytännössä 20 vuotta mukana, niin ei niistä eroon pääse tai haluakaan. Uh, ja tämä on niin kun aivan ehdotonta, että si niille omille jutuille. On myöskin aikaa, että se, että jos puoliso olisi sellainen, että hän vaatis vaan koko ajan, että meidän pitää nyt tehdä koko ajan yhdessä juttuja, että aikaa viettää väkisin, niin ei se ainakaan omalla kohdalla toimisi. Ja hänelläkin on omia juttuja, joita sitten kyllä saa, saa tehdä ihan omassa rauhassaan, jotka ei minua silleen kiinnosta, niin tämä on minusta hyvää järjestelyä ja oikeastaan elintärkeää äh, parisuhteen kannalta. Äh, sitten äh, ihmisten luonteessa on tottakai suuria eroja. Että jos nyt omasta tilanteesta puhun kuin muustakaan, en tiedä, niin tuota, itse on luonteeltani rauhallinen ja järjestelmällinen ja jopa pedantti. Ja niin Harkitsen asioita, kun taas sitten tuo vastapuoli on aika lailla erilainen. Että Toimii enemmän impulsiivisesti ja mielijohteesta ja saattaa niin kuin ehdottaa, että lähdetäänkö nyt ajelulle tai makkaraa paistamaan tai, tai mitä vaan. Tuota, ja sitten kun itse on niin päässä sisällä jo käynyt sen suunnitelma, että millainen tästä päivästä tulee, niin tota, aika huonosti kestän tämmöisiä äkkinäisiä suunnitelman muutoksia. Ja tässä varmastikin on ainoa oikea tapa, niin koittaa tavata siellä jossakin puolimatkassa, että että tota eihän se nyt voi olla niin, että sitten kuin niin kieltäytyy kaikesta, penoten siihen, että no en ole, niin suunnitellut, en ole aikatauluttanut tätä, niin eihän sekään toimi. Mutta sitten toisaalta niin kyllä se on hyvä olla joku järjestelmällisyys olemassa, että ei vaan niin kuin mene ajopuuna niin kuin Suomi talvisotaan konsana. Uh, Tällaisia asioita tuli mieleen ja <tosio> parisuhdehan on äärimmäisen monimutkainen asia ja siihen liittyy ties vaikka minkälaisia puolia. Mutta tota, tällä hetkellä niin ainakin itse, itsellä on hyvä, mukava tilanne ja tota, tällaisia mietteitä tuli nyt nostuna mieleen. Ja Varmasti, jos on jotakin lisättävää, niin kommentoida Saapia ja niin poispäin. Niin, tota, kiitoksia videon katsomisesta ja palataan ensi viikon sunnuntaina. Vielä en tiedä, mikä aihe tulee sitten, mutta varmasti tässä viikon kuluessa niin sitten putkahtaa mieleen jotakin mukavaa ja ajankohtaista. Kiitokset katsomisesta ja moi moi!